Després de 25 anys dedicat al polièster i als plàstics, el Xavier ho tenia molt clar. Home, mmm, tampoc podíem fer gaire res més perquè tampoc havia fet gaire més temps. No em podia dedicar a fer embotit perquè no em havia tocat mai. Així que, quan les coses van començar a anar malament a la seva empresa, va decidir muntar un negoci per la seva banda. Després de voltar per algunes naus i trucar algunes portes, va veure la millor oportunitat en el vídeo d'empreses de les preses. Allà et llogaven una nau i es mm, lo lògic, no? En canvi, aquí, que, que, quins avantatges hi havia? Uh, T'assessoraven en tot, uh, tots els problemes que podies tenir amb l'Ajuntament no? que els papers, doncs no vas haver de preocupar de res. El preu jo crec que estava molt bé, i més amb el que havia tot vol. I sobretot, jo dic que el tema gent i el que et van poder ajudar mm, a començar l'activitat, que allò que és el que t'espanta i no. Així va néixer Poligard a l'octubre de 2009. Es tracta d'una empresa que fabrica varietat de peces de poliéster que t'en serveixen per construir un hort ecològic com una piscina. Un any després, aterrava el viver d'empreses, analitzadors i assessoria energètica. Són especialistes en tarifes elèctriques i s'encarreguen d'assessorar a petites i mitjanes empreses sobre el seu contracte elèctric. Ells tampoc van dubtar en situar-se al viver. Doncs el tenir un local amb un lloguer assequible que entran totes les despeses d'aigua, llum, accés a l'internet i també una mica de xarxa no? que te facilita el centre d'empreses. Doncs, eh, facilita que, bueno, que gent que vol començar alguna cosa s'inici doncs, aquí a les preses. En només dos anys han passat d'un a cinc treballadors, i no només això. Hem ampliat plantilla i a més eh, en Jordi, eh, el, propi, bueno, el propietari o el gerent de l'empresa, ha iniciat una altra empresa no?, a través d'aquesta, també sobre eficiència energètica, no?, sobre el control de consum. O sigui que ha pogut, no, aquesta empresa com que deia en Madre doncs, ha, ha pogut que pugui invertir en, el, en altres coses, que, per ara bé. El BIP d'empreses de les preses va néixer el 1998 amb 6 naus i alguns centres administratius. 5 anys després s'hi sumaven al telecentre, sis despatxos i la sala de reunions i a poc a poc les instal·lacions s'han anat ampliant. De les set naus n'hi ha cinc d'ocupades i dels despatxos, dels set, també n'hi ha cinc d'ocupats. I la tipologia de l'activitat és molt diversa. No, no som un viver especialitzat en algun tipus d'activitat i aquí trobem això. Doncs des d'una empresa que tracta l'eficiència energètica, una altra que fa canals amb materials especials per a la construcció, una fusteria, una empresa del tèxtil, una companyia de teatre infantil... Bé, bueno, és molt divers, molt variat. El Bibi ofereix el local, els mobles, el telèfon, connexió internet, suport informàtic i assessorament entre altres serveis. El context econòmic actual va obligar a replantejar el funcionament del viver i ara es dona cobertura no només a emprenedors i propostes de les preses, sinó també d'altres municipis. Cada cas es tracta de manera personalitzada. Els requisits mínims sí que ens presenti un pla d'empresa, per tant que, que la cosa té cara a lluix i viabilitat. Eh, que, un condicionant també és que no ha de ser una activitat sobretot la, en reflejo les naus que provoqui algun tipus de contaminació vull dir que aquestes les queden escloses i si haguessin de competir, que no és el cas, sí que valorem altres aspectes, com això, creació de llocs de, de treball, temes d'innovació, però la veritat és que gairebé mai ens han hagut de trobar amb aquesta situació i el que va són tractant individualment aquestes sol·licituds i aquests mínims són els que demanem. El BP d'empreses, a més a més, ofereix orientació a persones aturades i assessorament a empreses per participar en programes europeus. Not